אנחנו מתבקשים לרשום את 7 חלקי 8 כמספר עשרוני וכאחוזים. נתחיל עם מספר עשרוני ונראה שזה די קל לעבור ממספר עשרוני לאחוזים. בכל פעם שאתם רואים תרגיל כזה, זה יעלול לבלבל. אתם בטח שואלים איך נהפוך זה למספר עשרוני, או כשבר חלקי 100 או כאחוזים. תמיד כדאי לזכור ששבע חלקי 8 או שבע שמיניות זה אותו דבר. הכוונה היא ממש לשבע 8. זה לא 8 חלקי 7, זה 7 חלקי 8, המונה חלקי המחנה. איך נהפוך את זה למספר עשרוני? זה כמו לעשות תרגיל חילוק ארוך, אך נמשיך את התרגיל אחרי הנקודה העשרונית, כך שלא תישאל לנו שרית כלל או שעד שישאל לנו משהו שחוזר על עצמו. עוד לא נראה למה התכוונתי, אבל במקרה הזה לא נסיים משהו שחוזר על עצמו. ננסה זה. זה 7 חלקי 8. כמה פעמים 8 נכנס בשבע? היי, hey, 8 לא נכנס בתוך שבע, זה נכנס אפס פעמים. ולמעשה, כדי לוודא שהכל נקי, נשים פה נקודה עשרונית. נוכל לחשוב על כמה פעמים 8 נכנס בשבע נקודה אפס אפס אפס. אפשר להוסיף כמה אפסים שתרצו, עד שתסיימו לחלק. אז יש לנו נקודה עשרונית כאן, מיד אחרי השבע. הנה פה. ראינו ששמונה נכנס בשבע אפס פעמים. ואפס כפול שמונה שווה לאפס. נחסיר, 7 פחות F שווה ל-7, כעת נוריד 0, 1, נוריד 0, זה נהפך ל-70. כעת כמה פעמים נכנס ב-70? ובכן, 8 כפול 8 זה 64 וזה מתאים, כי 8 כפול 9 זה 72 וזה יותר מדי גדול, לכן זה נכנס בזה 8 פעמים. כי זה 8 8 זה 64. כאשר נחסיר 70 פחות 64 נקבל 6. יש לנו עדיין שערי, לכן נמשיך. נוריד עוד 0. נוריד עוד 0 כאן. וכעת, כמה פעמים 8 נכנס ב-60? ראינו ש-8 כפול 8 זה 64, וזה יהיה גדול מדי. אבל 8 כפול 7 זה 56, לכן זה יעבוד. זה נכנס ב 7 פעמים. כי 7 כפול 8 זה 56. נחסיר. 60 פחות 56 זה 4. יש לנו שערית, אז נמשיך להוריד אפסים. נוריד את האפס הזה, ושמונה נכנס ב-40 כמה פעמים. ובכן, שמונה כפול חמש זה ארבעים, לכן זה נכנס בדיוק. זה נכנס חמש פעמים. נכון? חמש כפול שמונה זה ארבעים. נחסיר. אין שערית. רצינו מספר עשרוני, וכרגע מצאנו ששבע חלקי שמונה שווה לשבע חלקי שמונה, שזה אפס שמונה חמש. או אז 7 חלקי 8 כמספר עשרוני שבל 0.875. סיימנו את החלק עם המספר העשרוני. כעת צריך לפתור את האחוזים. אם מצאנו את זה כמספר עשרוני, לרשום את זה כאחוזים זה מאוד קל. פשוט צריך להזיז את הנקודה העשרונית. שתי עמודות לימין ונשים את הנקודה כאן. זה די הגיוני, נכון? מדוע? כמה זה חלקי 100? זה בעצם 875 על פיות. נרשום את זה. אפשר להחשוב על זה כי שבע אפשר להגיד זה או תודו דבר כמו שמונה חלקי אלף. כחרא קראו לזה באור. זה אמداد על פיות. או אפשר לקרוא לזה שמונים ושבעה נקודה חמיש חלקי מאה. אם נזוז שתי אמודות זה שמונים ושבעה נקודה חמיש חלקי מאה. או אם יסתכלו לזה וنחלק את המנה. ואת המחנה באשר נקבל את זה. זה בעצם מציין שזה חלקי מאה. לומר, זה אומר ש87.5 חלקי 100, או 87.5 אחוזים, כן? לכן זה שווה ל-87.5 אחוז. זו הסיבה מדוע זה עובד. אך הדרך הכי קלה, יש לנו מספר עשרוני, כדי להפוך את זה לאחוזים, פשוט מכפילים את המספר ב-100. ומוסיפים את סימן האחוזים, שזה מציין לנו שזה מתחלק במאה, כלומר למעשה אנחנו כופלים ומחלקים במאה, אם נכפיל את זה במאה זה יהיה זהה להזזה של נקודה עשרונית שתי עמודות לימין. וזה יהפוך ל-87.5, ואז נוסיף הסימן שמציין שזה יהיה חלקי 100. לכן אנחנו מכפילים ב-100 ומחלקים ב-100. איננו באמת משים את המספר. אני מקווה שזה נשמע עיוני. דרך אחרת לזכור את זה היא כי לפעמים זה מבלבל לאיזה צד להזיז את הנקודה. האם לימין או לשמאל? תזכרו שהמספר העשרוני תמיד יהיה קטן של אותו ערך. באחוזים כמובן. לא רק שזה יהיה קטן יותר, זה יהיה קטן יותר בדיוק בחלוקה של 100. זה 100 פעמים קטן יותר מהמספר הזה, 187.5. למעשה כאשר נשים פה את uh, סימן האחוזים זה הופך לאותו מספר בדיוק